Takže, přátelé, já teda nevím, jestli to byl dobrý nápad na natáčet. No, já nevím, nahrávat, natáčet. No, spíš tedy dělat tyhle videa. Ale tohle to chaunování. A hlavně v týhle chvíli se mi fakt nechce vůbec nic říkat. Protože jsem borovaný, jsem zase v postýlce po výživném dopolední, dopoledním programu a teď teda oddechuju. a ještě chvilku budu oddychovat. No a mezi tím se bude nahrávat tohleto video. Myslím tím nahrávat tady z toho tabletu do tamtoho zařízení na tamtu platformu, která si říká tvoje trubka. to musím samozřejmě zapnout Wi-Fi, což dělám nerad. Takhle se nám to komplikuje. A do toho tady sleduju ten čas, jak utíká. 1, 17, 18, 19, 20, 21... A přemýšlím, kdy to vypnout, tak ve 2, 22 tohle vypneme. To bude pěkný sílko. A do té doby... No, teď zavřu oči, tak to přesně vidím, jak se vypoluje ta obrazovka. Na to pozadí. Mám tam to plátno, za ním další plátno, za ním další plátno. Pohodeničení. Protože čutět do toho fakt není, fakt není dobrý. Ale kdo to chce dál dělat, tak ať to dělá. Samozřejmě ta možnost tu je. Je to nabídka. Skočili jsme na to. na no. věc. Tak jenom jedním očkem teď mrkám a už si jenom hnídám ten čas, abych to včasípnul. 12, 18, 19, 20, 21.